والرهبان رهبان كتقلقل بعض الحروف اللي ما خصوش يتقلقوا طوار لا والرهبان بان ما تقلقش يعني. وعندك الاخفاء ولا يوافقنا ولا يو بحال اللي كتمد ديك الياء يعني يت... ولا يو. ين... كتخرا ين... كتحقق الياء المضمومه وكتنتقل مباشره الاخفاء النون اذا طولتي في... في ديك الاخفاء اللي عندك الحلم ماشي ويو ولا يو ولا ينفقونها كان زدتم حرف الزائد المهم رد لك الحروف التي اللي ما فيهاش القلقله وما شاء الله عليك تبارك الله علي قراءه ممتازه هو شارك معنا في مسابقه مجلس علمي وعنده قرايه ممتازه لكن هو دابا بدل قراءة بالتحقيق لو قراءة التدوير ولا الاخر لا خلي دابا المشاركين يكون افضل علاش بدلتي القرايه؟ ما عندوش النفس هو عنده ممتازه هو اه يعني الضغط مره اخرى ان شاء الله الا زدتي في المسابقه حاول تقرا بالقرايه اللي كترتاح ليها فهمت كتقلد وما وصلتيش لهديك شكرا لجنه تبارك الله عليكم يكرم بنعيش زك الله خيرا مصعب <تصفيق>